Підготовка до вистави тривала протягом трьох місяців. Останні зміни вносили у день предпрем'єрного показу, каже режисерка-постановниця Яна Гуценко-Тобілевич, яка співпрацює з театром «ВІ» вдруге. Головного героя Гамлета зіграв Ростислав Анасійчук. Актор каже, максимально намагався втілити особистість принца Данського. «В даній виставі я гадаю, що Гамлет з самого початку – псих. Тобто щось в нього, якийсь розлад у голові, від чого він ще більше і більше заглиблюється в це шаленство, це безумство і наприкінці просто вже його рве на шматки. Всі обставини життєві, все, що відбулося в моєму житті, я вклав максимально в цю роль. Тобто, всі теми мами, наприклад, і там, кохання, довіра, особлива довіра. Тому що зараз в цьому світі, напевно, мало кому можна довіряти. Коли ми брали гаму, то я була впевнена, що я буду грати Гертруди. Ну, впевнена. Тому що, по-перше, мені 35 років, пора вже якось там розуміти, що тобі треба грати, а що ні. А по-друге, і Гертруда вона така більш, знаєш, така вона інфальтильна для мене жінка. Я думаю, ну все, зараз текст вивчу там, і буде. І тут мені Яна каже, що ти будеш Клавдієм. Я така: "Ого, Ну, для мене це був сюрприз, це такий подарунок. Я дуже люблю Клавдія. Хоча мені було дуже легко. Ну, ось реально. З Гамлетом Шекспіра режисерка Яна Гудзенко-Тобілевич працює вдруге за свою кар'єру. Каже, вперше ставила мюзикл за класичним сюжетом, нині захотіла зробити інакше. Реакцію глядачів не приймалася.